Velkommen till modul 7, interaktive undervisningsformer. Interaktivitet det handler om sammenhandling mellom mennesker, eller sammenhandling mellom menneske og maskin. Man får nye muligheter når elevene får hver sin digitale enhet ute i klasserommet, enten det er en datamaskin eller en iPad. Dette gir nye muligheter for å tilpasse undervisningen til den enkelte. Du som lærer får mulighet til å lage oppgaver som elevene automatisk får tilbakemelding på. Interaktive undervisningsformer kan være fra det enkle mellom å skille mellom riktig og galt over til gamification. Samarbeidslæring er viktig. Vi skal se på hvordan teknologi kan hjelpe samarbeidet i denne modulen. Ett annområde vi kal jobbe med i denne modulen er metakognijon, allså læring om hvordan du selv lærer. Selve modulen har vi byggt opp knyttet til 4 opgaver. Opgave 1 har vi kalt for interaktiv jrme. Herr skal du lage et interaktivt undervisningsopplegg, där du få klarer eleverne de det ska jobbe og svarene skal automatisk bli avslørt for eleven mens den jobber med innholdet i sitt eget tempo. I oppgave 2 skal vi inne om en utrolig spennende programvare som heter Explain Everything. Et ganske ambisiøst navn til en veldig god programvare. Explain Everything kan enten brukes av elever eller av lærere til å forklare noe til andre. Ofte blir Explain Everything kalt også for interaktiv skjerm. I oppgave tre ska vi jobbe med samarbeidstavler. Det er kanskje ikke så mange som har med å bruke dette tidligere. Her skal du i en samarbeidsøkt sammen med andre medstudenter prøve ut denne samarbeidsformen. Det är på en måte en brainstormingsfunnsjonalitet som ligger i samarbeidstavla, og vi anbefaler att du bruker ett videomöte sammen. Dette handler jo om at man sitter og samarbeider på hver sin device, och har en flate där vi kan samarbeide i samtid med de andre på gruppa vår. Och till slut så har vi uppgave 4 som vi har kalt Escape Room och digital natursti. Här kan du välja A1 av, av tre verktyg och löse den oppgaven, enten Vitario, som är en spännande app eller så kan du bruke OneNote eller så kan du bruke Google schema i lösningen av den uppgiven.